Kako biste dodali aktivnost Odabir na svoj e-kolegi, prvo gore desno kliknite na Omogući izmjene. Potom, u onoj temi ili sekciji u kojoj želite dodati tu aktivnost, kliknite na Dodajte aktivnost ili resurs. Iz izbornika Dodajte aktivnost ili resurs, trebate odabrati Odabir. On se nalazi pod aktivnostima, s lijeve strane odabirate Odabir i dolje na dnu kliknite na Dodajte. Odabir koji ćemo danas napraviti je odabir teme seminara. U uvodnom tekstu je bitno naglasiti što se od studenta očekuje, koji su parametri i do kada bi oni to trebali napraviti. Bitno je reći da ono što piše kao datum ovdje ne obvezuje sustav da prestane zaprimati njihove odgovore, nego ćete datum i vrijeme morati još jedanput podesiti na dnu ovih postavki. Najbitnija je stvar, bez obzira koliko odabira ćete vi zadati studentima je da način prikaza postavite na onaj koji kaže prikaži odabire u uspravnom popisu. Mi ćemo dopustiti našim studentima da u tih tjedan dana koliko ćemo recimo staviti da oni to rade da mogu izmijeniti odabir. Tako da ćemo im staviti dopusti izmjena odabira. Znači oni mogu zamijeniti jednu temu za drugu. Ako je ta druga slobodna. Nećemo im dopustiti više struki odabir, pa je opcija dopusti više struki odabir postavljena na ne. Ograničite broj dopuštenih odabira bi trebali napraviti, zato što ćemo reći, kao što smo gore zapisali, da svatko može odabrati jednu temu. Znači, odabir jedan je tema modalne logike, ograničenje je 1. Tema 2 je logika i izračunljivost, ograničenje 1. Znači broj u ovom drugom redu uvijek označava koliko studenta to može odabrati i koliko ih se može za tu temu prijaviti. Ako negdje greškom ostavite vrijednost 0, a gore ste u postavkama rekli ograničite broj dopuštenih odabira, tada nitko recimo neće moći odabrati ovu zadnju stavku koja kaže logički i filozofski paradoks. Tako da uvijek to proverite prije što date u javnost, odnosno vašim studentima. Ako imate potrebu za više od 5 tema, odnosno odabira, uvijek možete koristiti ovaj gumb ispod zadnjeg ograničenja, odnosno odabira, koji kaže dodaj ovoliko polja obrazac, 3. Pa ćemo kliknuti na to i dodati još tri polja. Za šestu. I za sedmu temju. One odabire koje ne ispunimo, neće se ni pojaviti na sučelju. Sada ćemo zadati dostupnost. Stavit ćemo da je dostupno od danas do 18.4. Kako smo napisali u postavkama. I bitno je gledati vrijeme. Znači stavit ćemo da je dostupno do 23. I... 59. Rezultati. Možete se odlučiti ne prikazati rezultate studentima, prikazati rezultate studentima tek nakon njihovog odabira, prikazati rezultate studentima nakon završetka roka za predaj odabira, znači tek i za 18. četvrtog, ili uvijek prikazati rezultate studentima, znači prikazati im e, koje teme su već zauzete i prije nego što oni požele kliknuti na to, pa ćemo staviti uvijek prikaže rezultate studentima. Što tiče privatnosti rezultata, budući da se radi o razredu, učionici, odnosno predavanju koji slušaju ljudi s iste godine, onda ovaj dio objavi anonimne rezultate u pitanju od koje je odabrao koju temu nema smisla, pa ćemo staviti objavi pune rezultate prikazujući imena studenta i njihove odabire. A, toplo vam preporučujem da ne uključujete prikaži stupac s onima koji još nisu odgovorili, jer oni koji još nisu odgovorili neće vidjeti taj... Stupac i samo vam zakrčuje vaše sučelje i ne koristi ničem. Kliknemo dolje na dnu na priha pohrani i prikaže. Ovdje smo dobili odabir, imamo našu uputu, imamo isto tako teme koje je moguće odabrati. Student to može pohraniti. Ono po čemu je ova aktivnost dobra je što vi kao nastavnik još imate gore desno jednu mogućnost koja kaže prikaži odabire trenutačno nula jer trenutačno ne puno odgovora unutra, ja mogu vidjeti ko je što odabrao, ali i to mogu preuzeti u Excel obliku što je kasnije zgodno za vođenje nekakve evidencije i za novog sustava. I to je to.